عید کا دن ہے اب یہ رات بھی گزری ہے اور جب نماز پڑھائی گئی ہے نا حضرت میرا تو دل رونے لگ گیا میرے سے نماز بھی نہیں پڑھائی جا رہی تھی کہ یار یہ اچانک سے کیا ہو گیا ایک دم سے गायब غائب ہو گیا ایک دم سے غائب ختم پتہ نہیں کہاں سے یہ مخلوق آئی تھی اور کہاں چلی گئی رمضان المبارک تو ہمیں ایک مشق کروا کے گیا ہے ہمیں بتا کے گئے ہے کہ بھائی زندگی کو ایسے گزارنا تاکہ موت جو ہے وہ عید کی طرح آئے زندگی ایسے گزارنا کہ جیسے رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں رب تعلیٰ سے ڈرتے رہے ہو غیر رمضان میں بھی ویسے ڈرنا جس سے رب تعلیٰ کی رضا کے لیے ہم نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بھوک کاٹی ہے غیر رمضان میں بھی وہی ہمارا رب ہے آج جس رب کی عبادت کرنے کے لیے ہم نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے مسجد میں اکٹھے ہوئے ہیں یہ نماز واجب ہے اور حضرت جی آپ دیکھیں ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا مسجد بھی فل ہے وہ جگہ فل ہے اوپر فل ہے باہر گری میں جگہ بنانی پڑے گی ابھی اتنا بندے ہوں گے اور میں سوچتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں یہ مخلوق آج ہی کہاں سے ہے آسمان سے گرتی ہے یا زمین سے نکلتی ہے یا پیدا ہوتی ہے بعد میں پھر ختم ہو جاتی ہے واجب نماز کے لیے نماز حضرت نماز جی جی جگہ, جب جگہ جب کوئی نہیں ہے اور فرض نماز کے لیے بندہ کوئی نہیں ہے رمضان آیا تو سارے دھڑا دھڑ مسجدوں میں آگئے گئے جیسے جیسے رمضان گزرتا گیا ویسے ویسے نمازی بھی گزرتے گئے چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے رمضان گزر رہا ہے ٹائم بہت تھوڑا تو ہم اور کوشش کرتے اس اس در پہ آتے ہیں گناہوں سے معافی مانگتے لیکن دکھ کی بات ہے دکھ کی بات ہے کہ جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے آج بھی ہم ویسے ہی ہیں جو زندگی ہم نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے چھوڑی تھی وہی زندگی ہمارا انتظار کر رہی تھی جیسے چاند رات تھا یہ ہم ویسے کے ویسے ہو گئے للت الجائز تھی یہ جائزہ تھی یہ لائلت الجائزہ تھی یہ متعارف نہیں ہے ہمارے درمیان کہ الجائزہ للاۃ القدر بھی گئے شب قدر بھی ہے یہ لالت الجائزہ بھی ہے اس میں بھی جزا ملتی ہے جب ایک بندہ صبح کے وقت نماز پڑھنے کے بعد گھر سے تکبیرات رات کہتا ہوا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بلند بلندوا سے کہہ رہا ہے تو رفتالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ ایک بندہ جس نے سارا دن مزدوری کی ہے اب اس کو اجرت دینے کا وقت آیا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے تو فرشتہ آر کریں گے باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے لیکن جس نے سارا دن مزدوری کی ہے اب بندہ تو یہ ہے کہ اس کو اس کی مزدوری دی جائے تو رب تعالیٰ فرمائے فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتوں آج میرے بندے میری تسبیحات کرتے ہوئے میری بڑائی بیان کرتے ہوئے گھر سے بلند آواز سے دیوانہ وار کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے تو فرش گواہ ہو جاؤ جتنا بھی بندے اپنے گھروں سے آ رہے ہیں میں نے سب کے گناہ بخش دیے ہیں میں نے سب کو ان کا اجر دے دیا ہے جنہوں نے روزے رکھے میں نے ان کا بھی اجر دے دیا جنہوں نے تراویہ ادا کی میں نے ان کا بھی اجر دے دیا ہے جو گھر سے تکبیرات کہتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ان کا بھی اجر دے دیا کتنا اچھا دین ہے کتنا اچھی بات ہے یہ لیکن ہمیں اس سائڈ پہ پرواہی پر کوئی نہیں ہے رب لگ فرماتا ہے کہ بندے دنیا کے ساتھ بھی تو نے لگا کے دیکھ لیا کوئی فائدہ نہیں ہوا اب ذرا میرے ساتھ بھی لگا کے دیکھ لیا فض کرونی از کور کم فرماتا ہے فرماتے کہ بندے تو میرا ذکر کر لوگوں کے دلوں میں تیرا ذکر ڈالنا میرا کام ہے تو میرے در پہ آ کے جھک جا لوگوں کو تیرے آگے جھکانا میرا کام ہے تو مجھ سے ڈر جا لوگ تجھ سے ڈریں گے لیکن ہم دنیا سے ڈرتے ہیں دنیا والے سے نہیں ڈرتے